Ε, με σένα, δεν είμαστε φίλοι. Μα χρειάζομαι έναν ανθρώπινο φίλο, ξέρει, για τα ανθρώπινα. Σωματικό, αδυνατόν να μοιραστώ περισσότερο. Λοιπόν, περιόρισα τη λίστα σε τρει υπέροχε υποψήφιε. Τη Λίβι, τη Σίλα και την Κάτσε. Και ξέρει, είναι τόσο διαφορετικέ μεταξύ του, αλλά έχουν κάτι κοινό. Δεν με ενδιαφέρει καμιά από αυτέ. Είναι προσκοπίνε όλε του, και απόψε θα πάμε να κάνουμε κάτι. Τέσσερα δυνατά, πρωτοπόρα, κορίτσια στην άγρια φύση. Έτσι χτίζονται οι αιώνιε φίλιε Κάτσου που θα γεμματίσουμε μαζί, τα συγκαταράτη. Θα κατέβουμε μαζί υποψήφιε στην πολιτική! Στην ουσία τώρα έχουμε τον μελλοντικό ηγετή του έθνου! Κάμπινγκ! Όχι! Μετά γίνει! Εξάλλου γιατί έχει παθιαστεί τόσο με το θέμα τη φιλία! Εγώ δεν έχω κολλητότητα! Χαααααα! Πιο κολλητεύω από Τι μου λέγεσαι? Αυτό ο τύπο! όχι, όχι, ε, δεν είναι φίλο. Πάνω είναι ένα ενοχλητικό συνάδελφος. Αλλά είμαι ο Τζεφ του, ε! Μην σιγά με τον Τζεφ, Βλέπεις να γράφει ναι, κανείς στο ρομά σου, γιατί δουλειάζεις ασύ εδώ. Υποσχέθηκες να βρεθούμε σήμερα, το δεύτερο Σάββατο μετά το ποτέ. Μου φαίνεται αλλαγμένο.